Máme za sebou první street foody, jsem z toho trochu rozpačitá, v podstatě se bojím ochutnat úplně cokoliv, co tady je, tak jsme nakonec ušli uh, někam, kde je hodně lidí a mají tady docela dobrý fo, je to úplně jiný než uh, fo u nás v Česku, viď Tome. Je to úplně jiný, <laughs> Tomáš, to trošku bálí, ale... Tomáš si to trochu vylepšil. Pro příště no. A já lučtuči mi Našli jsme restauraci, kterou doporučuje na svém webu Čech ve Vietnamu. Neumějte-li ani trošku anglicky, před nás ale varoval. Takže jsme to zkusili nějak vyruštit podle jeho poznámek a uvidíme, co dostaneme. Já jsem vyzkoušela beo Hojča jížový placičky s rybou, ale bylo takový. A já jsem vyzkoušel, mnudle zovezím a ty byly dobrý. No, takže jsme nějaké místní restaurty. Tyhle to pálí. Restaurace, která funguje už desítky let. Jsou tady dva skvělé dezerty podle Čecha ve Větnamu, který jsme si právě dali. Jeden je salát s hovězím a s krekrem z krevety. Je to výborný. A když jsme si dali tofu s kokosovým mlékem. Konečně jsme našli smrzlinu, kterou všichni známe z internetu. My jsme si objednali zmrzlinu, čerstvou, s čerstýma těma. vypadá skvěle, jdeme na ní. Mm, výborná, moc Dalat by mělo být městečko, který je hodně ovlivněný francouzskou kuchyní. Ašli jsme tady jednu takovou pěknou tekárnu. you